Adrian Nesta se reaprinde scandalul. Atac dur la adresa lui Besescu Macovei. Azi a s-a scris istoria luptei antidefimare. Postul premier Adrian Nesta se susține propunerea lui Liviu Dragnea, care a spus ce este nevoie de o lege împotriva celor care definează România, gen Monica Macovei sublinierei alci europarlamentari care mint despre propria car, astfel încât statul român să corecteze aceste lucruri. <fie> Într-o postare pe blogul personal, Adrian Nestase susține ce infracțiunea de defimare arii a existat în legislaia românească, și povestește cum s-a ajuns la abrogarea acestei legi. Ca să ne înțelegem de la început, există un mic detaliu ce ne de discut despre ideea de a sancționa prin lege defimarea terii, pe care vei propun ca, în dezbaterea noastră, se, lei Norme. Desigur, în numele libertii de expresie, punct Constituția României INAR art. 30. Pară se spune, sunt interzise prin lege de filmare a și Deci, înțeleg eu din Constituție, ar trebui să avem o lege prin care să fie interzis defimarea terișii și a națiunii. Știu dacă e bine sau rău? Unii cred ce e bine să de defime stara. Eu am unele rezerve, dar, oricum, nu mai avem o astfel de lege. Aveam cunin 2006 dar Monica Macovei a avut o iluminare si s a dat seama că tara nu e o persoana sa ceia poate fi defimat și, ca atare, a eliminat din codul penal, prin legea 278 din 2006, infrapunea respectivă. într surs, Constituția care chiar cerea existența unei astfel de legi. De altfel, virgulă, proiectul de lege fusese inițiat din 2005. De ce? Pentru ce sunteți mai tineri, o să vă explic eu de ce. 2004, după desfsurarea primului tur de scrutin la prezidențiale, Fraian Vesescu, îmbrăcat în hainele oranje ale Revolutiei Portocalii de la Kiev, clasat cu 18% în urma mea, a cerut anularea alegerilor pe motiv de fraud masiv. Aliantada a depus plângere la parchetul general si la poliție iar într-o conferință de presă. În 30 noiembrie 2004, Traian Vesesua a trasa denunța lumii libere, mapa Mondului occidental, ambasadelor de la București, asupra unei fraude imense. Pe modelul de la Kiev A cerut repetarea alegerilor, destituirea imediată a BEC, arestarea celui care a realizat softul utilizat, sigilarea calculatoarelor, anuntând ce are probe despre fraudarea votului. emoție, scandal, frazii internațional, democratie, etc. Evident! Asa cum îl cunoaște nu i se uscaseră la crimile după anunțarea situației de sănătate, incurabil, a lui Stojan, amintit. Prietenii lui au vrut totuși să se dovedească aceste acuzati, Asa ce au cerut o expertiză internațională în chestiunea votului. De pro Prodemocratia, pe de motiv de suspiciuni, anunțat ce nu va mai observa al doilea tur de scrutin. Tutusi au decis să recurgă la un grup de experți independenți care se analizeze derularea primului tur. Constatările expertilor au arătat că nu a existat nicio fraudă. Au existat unele erori minore care nu au influențat rezultatul votului. Expertiza a fost finalizat pe 11 decembrie, cu o zi înainte a turului 2. Evident ce dacă se prezentau public concluziile, se fâsui a Revolutia Portocalie de la București. Asta ce expertiza a fost anunțată de Cristian Curvulescu, a doua zi după turul 2 este ce aveți în bibliotecă Volumul meu cele două români”, unde puteți găsi mai multe detalii. Bun! Vesescu a fost numit presedinte. Monica Macovei a fost numit ministru. Procurorii se fi au fost schimbați, dosarul fraudei trebuia rezolvat. Evident ce a fost închis, neexistând probe. În acele condiții, noi, la partid, ne-am gândit să facem o plângere la parchet împotriva lui Besescu pentru defimarea terii prin efectele internaționale negative legate de minciunile de fraud similitudin cu Ucraina, etc., pe temeiul textului existent în Constituție și în codul penal. Cineva l-a alertat pe cu iar soluția gasit de Macovei a fost dezincriminarea faptei. Chiar dacă se impă ca textul constituțional. Desigur, în numele drepturilor omului, democratiei și si libertii de exprimare. Asta s-a scris istoria luptei antidefimare, scrie Nestase, pe blogul personal.